Ahoj, vítejte v Tvoření nás baví. Dneska si uděláme bombu do koupele. Budeme potřebovat něco, do čeho to dáme. Kyselinu citronovou jednu odměrku. Lžíci. Jedna a půl odměrky kypřícího prášku. Modré barvivo. Kukuřičné mouky jedna odměrka. Olej, olevový olej. Soul do koupela, jedna odměrka. A misku, v čem tu budeme můjšlat. Vezmeme si misku a dáme do ní všechny sypké ingredience. A přidáme modré barvy. Teď to zamícháme. Vezmeme si olej, ližíci, a dáme do toho jednu ložíci olivového oleje. Zamícháme. Teď si vezmeme formičku a dáme do ní tu bombu. A teď to zamáčkneme. Dáme ji tam zase a zamáčkneme. A teď ji necháme minimálně pět hodin odstat. Po pěti hodinách a více je bomba hotová a můžete ji hodit do vody. Sice pomalenku, ale šumí. Tak to